התבקשתי לצלם סרטון של מכפלה וקטורית והמאפיינים המיוחדים שלה כי אנחנו נמצאים מקראת לימוד של מגנטיות על כן זאת הזדמנות טובה להציג את המכפלה הווקטורית מה זה מכפלה הווקטורית? אנחנו מכירים חיבור וחיסור של וקטורים אך מה קורה כשמכפילים יש לנו שתי דרכים לעשות זאת המכפלה הסקלארית ומכפלה הווקטורית תחו בחשבון שכל פעולה מתמטית של המאתם הוא גדירה על ידי בני אדם למטרות מסוימות. וכך זה גם בקשר למכפלה הווקטורית. אני דואק לציין זאת עכשיו, כי המכפלה הווקטורית, לפחות כשנמדתי אותה לראשונה, היא נרתה לי קצת לא טיבית. אני קשת לעניין, נראה לכם במה הוא מדובר. המכפלה הווקטורית של וקטורים. אני חושבת שיש לנו של וקטור A עם וקטור B. כן, סימן המכפלה או כפי שהכרתם אותו בנקודות המכפלה האזכררית של A ו-B שווה, זה יראה לכם עוד מוזר בתחילה, אנחנו אני מקווה שנקבל תחושה חזרותית שלה. היא שווה לערך המוחלט של וקטור A, כפול הערך המוחלט של וקטור B, כפול הסינוס של הזווית שביניהם. הזווית הקטנה, יותר שבניהם. ועכשיו בעיתת הפתיחה, התוצאה של המכפלה אינה גודל סקלארי. היא לא רק בעלת ערך מוחלט, היא גם בעלת כיוון. אנחנו מסיימים את הכיוון בעזרת וקטור M. וקטור היחידה M. אני אצייר כובע קטן מעליו, כדי שנדע שזה וקטור היחידה. גם מספר דברים מיוחדים מקשורים לכיוון הזה המיוצג על ידי M. אחת, M הוא מעונך לשני הוקטורים הוא אורטוגונלי לשני הווקטורים האלה. בהמשך נראה מה משמעות הדבר חזותי. חזקית. בנוסף, כיוון הווקטור הזה מוגדר על ידי כלל יד ימין. כמה את זה נראה עוד מעט? ננסה לחשוב על זה מבחינה חזקית. כדאי לציין מגבלה חשובה. אפשר לבצע מכבלה הווקטורית כשעוסקים בשלושה ממדים. ככן שניתן להגדיר את השימוש שלה בממדים אחרים, או לבצע אותה בממדים אחרים, אך היא באמת שימושית בשלושה ממדים, וזה מועיל, כי אנחנו חיים בעולם פלט ממדי. בואו נראה, נבצע מכפלה וקטורית, אני חושב שכאשר תראו את זה בעיניים, זה יראה לכם יותר הגיוני. נוכל אחר שתתרגלו לכלל יד ימין. נגיד שזה וקטור בי. אני לא חייב לצייר קו ישר, זה לא מזיק. אין צורך לצייר זה בצורה אוקיי, okay, אם זה בא, נגיד שזה וקטור A, ואנחנו רוצים להחתיל אותם. מכפלה וקטורית. זה וקטור A, זה וקטור B. אני אנסה לעבור לצבע אחר, כי קשה נחליט בנהם כל הדבר. הזווית בנהם היא תטא. בואו נגיד שהאורך של A, הערך המוחלט של A הוא 5, ונגיד שהערך המוחלט של בי הוא 10. באמת נראה כפול בעורך. אני ממציא את המספרים על הדרך. מהי המכפלה וכתור ישלם? החלק של הערך המוחלט הוא פשוט. נגיד שהזווית 30 מעלות. 30 מעלות, גם ברדיאנים. וכיוון שגדלנו בעולם של מעלות, תמיד קל יותר לעבוד במעלות. אך נעבוד גם ברדיאנים. 30 מעלות שווה ל-Pi חלקי 6 radians. נכון לכתוב גם Pi חלקי 6. נכון לקראת זוי זווית של 30 מעלות, אז מה תהיה המכפלה של A ו-B? האורך המוחלט של המכפלה הווקטורית שווה ל-5 כפול האורך של וקטור B, כפול כפול 10, כפול הסינוס של הזווית שביניהם. אנחנו יכולים לקחת הזווית הגדולה, זווית הקהה, ונוכל להגיד שזאת הזווית. ככה קודם אמרתי שעלינו ישתמש בזווית הקטנה יותר, החדה, של 90 מעלות. זה הסינוס של 30 מעלות, כפול וקטור N. זה וקטור יחידה. עוד מעט, אסביר איך נקבע כיוונות. נחשב את הערך של המקפלה. זה שווה ל-50. מהו הסינוס של 30 מעלות? הסינוס של 30 מעלות הוא חצי. אתם יכולים להסתכל על מחשבון שלכם אם אתם לא בטוחים. זה 5 כפול 10 כפול חצי. כפול וקטור היחידה. כלומר 25 כפול וקטור היחידה. עכשיו כל העסק הופך למעניין או מבלבל. תביא בנקודת הראות שלכם. לאיזה כיוון מצביע וקטור היחידה n? קודם אמרתי שמאונח לשני הווקטורים. איך מה שיכול להיות מעונח לשני הווקטורים האלה? נראה שאני יכול לצייר את זה סביר שכאשר אני ציירתי את A ואת B, עבדתי במישור הדו-מימדי. אם יש לי ממד שלישי, אני, אני, אני, אני יכול ללכת הור, על הפנים החוץ מהלוח, או מהמסך במקרה שלכם, אז אקבל וקטור שמאונח לשני אלה. תמידו לכם וקטור, עליו אגב יכולתי לצייר אותו, ההולך ישר פנימה בנקודה הזאת, או ישר החוצה בנקודה הזאת. אני קובע שאתם אתם מיינים את זה, אני רואה לכם איך מסמנים את זה. אם אני מצייר וקטור כזה, אם אני מצייר עיגול, עם X בתוכו, זהו וקטור הנכנס, אל תוך הדף, או אל תוך המסך. ואם אני מצייר את זה, וקטור הקופץ החוצה, מהמסך. הזאת? מצורתו של חץ. איך נראה חץ? החץ המייצג בדרך כלל וקטור נראה ככה, חוד של החץ חוד של החץ הוא מעגלי והוא מתרכז עם נקודה, על חץ הנאל לקראתיין ויוצא מהמסך איך נראה הזנף לחץ? יש סנפירים, יש לנו סנפיר חד כאן, יש לנו סנפיר שם אז אם החץ אנחנו רואים רק את זנבו, וראה ככה, זהו וקטור הנכנס אל תוך הדף, וזהו וקטור היוצא מן הדף. אז אנחנו יודעים ש-n גם ל-a וגם ל ודרך היחידה, בה ניתן לקבל וקטור המאונח לשניהם, היא שהוא יהיה מהונח אורטוגונלי, למסך המחשב שלך, או שלך. איך אנחנו יודעים אם-n אל המסך? או יוצא החוצה מהמסך. כאן נכנס לפעולה כלל יד ימין. אני יודע שזה קצת עומס, נעשה מספר בגמר. בכלל יד ימין, נותחים את יד ימין. בגלל זה כבר יד ימין. מכוונים את האצבע המורה בכיוון של הוקטור הראשון במכפלה. כאן הסדר קובע, נעשה זה. נותחים את האצבע המורה בכיוון הוקטור הראשון, שהוא A. ואז מכוונים את האמה בכיוון הווקטור השני בי במקרה הזה היד שלכם תראה משהו כזה נעשה <אז> האגודה שלי מכוון כפי מתה, נכון? בלקד ימיית שלי היא מתויגרת. זאת האצבע שלי. ואם מכוונת בכיוון של A. אני צריך להיות קצת יותר בכיוון הזה, נכון? אז אני מכוון את טעמה שלי, במצורה של L אינו נורא או שניתן להגיד שזה נראה אילו אני הורא ברובה. אני מכוון את טעמה בכיוון של B. ואז האגודה מצביע על של וקטור המכפלה. במקרה הזה האגודה מצביע על תוך הדף, נכון? האגודה שכם יצביח לפי מטה, אם תשימו את יד ימין בצורה הזאת. זה אומר לנו שבקטור A מכוון על תוך הדף. בסיכום, בקטור המכפלה הוא בעל ערך 25, ומכוון על תוך הדף ניתן לצייר אותו כך X. אם ננסה לצייר אותו בשלושה מימדים, הוא משהו כזה. וקטור A, בואו נראה אם אני מצליח לצייר אותו בפרספקטיבה. זה ישר לפי מטה, אם זה וקטור N, אז הוא... זה יראה בהר כך, אצייר אותו באותו צבע וקטור A יראה משהו כזה ו-B יראה משהו כזה נעשה לצייר ציור תחת מימדי ומישור דור מימדי זה עשוי לראות מוזר כאן ציירתי את A ואת B לי פרספקטיבה וציירתי את N כלפי מטה זאת ההגדרה של נכפלה וקטורית אני אסיים כאן, כמסבק כל שהיא יוטיוב אינו מאפשר לי ובסרטון אחר הפתור מספר שאלאות ובדרך אסביר קצת מופסגים במגנטיות. ונחשב את הלכפלה הווקטורית של מספר דברים. אני מקווה שזה יעזור לכם להבין אותם. תתראות בקרוב.